Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Derma mafiyasına qarşı əməliyyat nələri üzə çıxartdı? Səhiyyə nazirini təhlükə gözləyirmi? Bugünlərdə ölkədə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri, bir neçə şirkətin bəzi vəzifəli şəxslərlə əl-bir olaraq uzun müddət ərzində mənşəyə məlum olmayan və dövlət qeydiyyatından keçirilməyən dərman preparatlarının ölkəyə gətirilib satışını təşkil etmələrinin ifşa olunmasıdır. Şəhərtə olaraq dərman mafiyası adlandırılan bu qrupun içərisində həkimlərdən, aptek sahiblərindən tutmuş tanınmış iş adamlarına, gömrük generallarına qədər müxtəlif peşə sahibi olan yüksək vəzifəli insanlar var. Orijinal dərman preparatlarından qiymətinə görə dəfələrlə baha və ekvivalent və saxta dərman vasitələrini qeydiyatsız şəkildə ölkəyə itxal edən dərman mafiyası Həkimlərin, abdəklərin vasitəsilə insanların bu dərmanları almağa məcbur edərək külnü miqdarda qazanc əldə etdiyi aşkar olunub. Şəkinin icra başçısının Türkiyəli müğənnisi Pətək Dinçözə torpaq bağışlanması iddia olunur. Şəki şəhərində konsert verən Türkiyənin mənşur müğənnisi Pətək Dinçözə torpaq sahəsi bağışlandığı deyilir. Bu barədə müğənni efirdə yayımlanan verilişlərin birində açıqlamasında deyib. İfadçı Şəkinin belədiyyə sədrinin ona torpaq bağışlamağa söz verdiyini bildirib. Sizə şad xəbər verim. Dəyərli belədiyyə sədrimiz söz verdi ki, mənə torpaq sahəsə bağışlayacaq. Mən də orada ev dikdirəcəm. Yay aylarında buradakı evimə gələcəm. Beydədəki Şəki şəhər icra hakimi Elkan Usubov isə bu barədə məlumatı təqsib edib və yalan olduğunu bildirib. Astara rayonunda orta məktəbdə hadisə. Gənc müəllim məktəbdə yığılan pula eytiraz edərək dərsi baykot edib. Astara rayon 2 sahili tam orta məktəbin ingilisli müəllimi Fuad Mehrəliyev ona edən haqsızlıqları baykot edərək dərslərə getməmək qərarına gəlib. Bununla bağlı gənc müəllimin özü sosial şəbəkədə paylaşım edib, bildirib ki, müəllimlərin işə qəbul imtahanından 54 balla Astara şəhəri 2 saylı orta məktəbə qəbul olub. Elə o gündən də rayonun təhsil şöbəsi və direktorla problemləri başlayıb. Astara rayon təhsil şöbəsinə getdim, yüksək bal topladığım üçün mənə təmayül dərsləri təklif etdilər. Ancaq sonradan xərci olduğunu dedilər. Mən məsələni sosial şəbəkədə qabartdım və bir qəpif vermədən 12 saat dərs aldım. Təhsil şöbəsinə pul verməsəm də məktəbə pul yığmağa başladılar, gəh deyirlər partalar sınıb, gəh deyirlər məktəbi təmir edirik. Gedib baxıram ki, heç nə yoxdur. Məktəb direktorı Maya Həsənova şagirdlərimin yanında məni məzəmmət edib və şəxsiyyətimi alçaltmağa çalışıb. Gənc müəllim bütün bunların direktor tərəfindən onun könüllü ərzə yazıb işlərin çıxarılması üçün edildiyini vurgulayıb. Gürcistanın Daxili İşlər Naziri etiratçılardan üzr istədi. Aksiyalar deyandırıldı. Gürcistanın Daxilişlər Naziri Georgi Gagariya parlament binası qarşısına gələrək etiraz eləyən qrup liderləri ilə görüşüb və etirazçılardan üzr istəyib. Bu barədə Gürcistanın liberali nəşri yazır. Əgər sizin hər hansı birinizin hüquqları onlar tərəfindən pozulubsa, mən öz adımdan və bütün Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşları adından sizdən üzr istəyirəm. Daxilişlər Naziri Georgi Gagariya belə deyib. Etiraz mitingrə Daxilişlər Naziri ilə birgə gələn Tibri Simiri Kaxa Kalabzədə nazir Georgi Gagariyanın bəyanatı yaxşı bir addım idi. Bütün bunlar göstərir ki, biz xalqımızın hökməti idi, deyə Qaxaq Qaladzı bildirib. Milli Məclisin ən çox maaş alan deputatlarının siyası növbəti suçretimizdə. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqlədikdən sonra deputatların maaşı artırılıb. Təşdidli mayın 1-dən qüvvəyə mindiyindən deputatlar bu ay maaşını artımlı alacaqlar. Maaş bölgüsü isə belədir. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov 3712 manat 50 qəpiy. Milli Məclisin sədrinin birinci muavini Ziyafət Əskərov 3340 manat 50 qəpik. Milli Məclis sədrinin muavinləri Bahar Muradova və Valih Ələskərov 3154 manat 50 qəpik. Digər millət vəkilləri Əli Hüseyinli, Ziyad Səmədzadə, Eldar İbrahimov, Hadır Əcəbli, Əhliman Əmr Aslanıb, Aqiyyə Naxçıvanlı, Siyavuş Novruzov, Səməd Seyidov, Arif Rəhimzadə, İsa Həbib Bəyli, Rəfai Hüseynov, Fətta Heydərov, Ağacan Abiyyiv 2970 manat, Aydın Mirzəzadə, Yevda Abramov, Kamra nəbzadə Ağalar Vəliyev, Eldar Quliyev, Rauf Əliyev, Musa Quliyev, Sahibə Qafarıva, Ülvi Quliyev, Xanlar Fətiyev, Bəxtiyar Əliyev, Jalə Əliyeva, Sevinç Fətəliyeva 2784 manat maaş alacaq. Digər sıravi deputatların maaşı isə 2598 manatdır. Bu günün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, sağlamat qalın.